નમસ્કાર શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર હું માજબીન મલેક અને મનીષાબેન વાજા એમએચ સેમ થ્રી ના પ્રશિક્ષણાર્થી માર્ગદર્શક ડોક્ટર એમ વી અમારો આજનો વિષય છે ઇન્કલુઝિવ કોન્સેપ્ટ એન્ડ પોલિસી ફ્રેમવર્ક તેમાં યુનિટ ત્રણ બિલ્ડિંગ ઇન્કલુઝિવ લર્નિંગ એન્વાયરમેન્ટ એમાં પેટા ટોપિક પિયર મીડિયેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન પિયર ટ્યુટરિંગ અને કોઓપરેટિવ લર્નિંગ સહભાગી શિક્ષણ અને સહકારી શિક્ષણ એમાં સહભાગી શિક્ષણ શું છે સહભાગી શિક્ષણ એક સાનુકૂળ સહભાગી મધ્યસ્થની વ્યૂહર વ્યૂહરચના છે જેમાં શૈક્ષણિક શિક્ષકો અને શિક્ષકો તરીકે સેવા આપતા વિદ્યાર્થી સાથે જોડવામાં આવે છે જેથી નિર્ણાયક શૈક્ષણિક અથવા વર્તણુકીય ખ્યાલોની સમીક્ષા કરી શકાય સહભાગી શિક્ષણ શા તો તે વય ગ્રેડ સ્તર અને વિષય વિસ્તારોમાં વ્યાપકપણે સંશોધિત પ્રથા છે હસ્તક્ષેપ કરવાની મંજૂરી આપે છે વિદ્યાર્થીઓ નાના જૂથોમાં પ્રતિસાદ આપવાની તકો વધારી છે તે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ બંને માટે શૈક્ષણિક અને સામાજિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે વિદ્યાર્થીઓની વ્યસ્તતા અને કાર્યમાં સમય વધે છે કાર્યક્રમ છે જે વિદ્યાર્થીઓને નોકરીની વ્યવસ્થા પૂરી કરવા દરમિયાન માધ્યમિક શાળા ક્રેડિટ કમાવા દે છે આ કાર્યક્રમ સહકારી શિક્ષણ દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવતા લાગુ કરી શકે છે વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમની માધ્યમિક શાળા દ્વારા સહકારી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવે છે અને નમસ્કાર મારું નામ છે વાજા મનીષા આજે આપણે જોશું સહભાગી શિક્ષણ અને સહકારી શિક્ષણ સહભાગી શિક્ષણ અને સહકારી શિક્ષણ બંને પિયર સહાય શિક્ષણના પ્રકારો છે અને શીખવી ને પોતાને શીખવામાં મદદ કરે છે પિયર ટ્યુટરિંગમાં સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓની જોડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમાં એક ટ્યુટર ની ભૂમિકામાં હોય છે અને અન્ય ટ્યુટી તરીકે વધુ સક્ષમ અથવા અનુભવી કરવામાં આવે છે ઘણી વખત મિશ્ર સમતા જૂથ સમસ્યા પર સર્વસંમતિ તરફ કામ કરે છે કારણ કે જૂથમાં પ્રભુત્વ મેળવવું અથવા છુપાવવું સરળ છે ભૂમિક ભૂમિકાઓ ઘણી વાર જૂતના દરેક કદાચ બંદુરા અને ડેવિનના કેટલાક વિચારણા સાથે ચી કિંગ અને ગ્રેસર તાજેતરના કામમાં અગ્રણી રહ્યા છે જોકે સૈદ્ધાંતિક પરિપ્રેક્ષ આપવામાં આવે છે જે આ તત્વોને વધુ વ્યવહારુ મુદ્દાઓ સાથે વયની વિશાળ શ્રેણી સાથે સંગઠનના યોગ્ય સ્વરૂપે જોતા મદદગારો અને મદદ કરાયેલા બંને માટે લાભ પ્રાપ્ત થાય છે આ મુખ્ય સંશોધન મુદ્દો નથી જે રહી છે ત્યાં ઘણા પેટા વિશ્લેષણ છે જે સંબંધિત છે અને તેનાથી આગળ ચોક્કસ મહત્વના મુખ્ય વ્યક્તિગત કાગળો પ્રકાશિત થાય છે કરવામાં આવે છે બન્યા છીએ પીએડ ટ્યુટરિંગમાં તાજેતરના વર્ષોમાં સમાન ક્ષમતાનું ટ્યુટરિંગ દેખાયું છે કેટલીક વાર પારસ્પરિક અને આપણે જાણવાની જરૂર છે તે કઈ પરિસ્થિતિઓમાં કાર્ય કરે છે શિક્ષણ માં જૂથના સભ્યો માટેની સૌથી અસરકારક ભૂમિકાઓ અને તે વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા અને વ્યક્તિગત પીયડ ટ્યુટરિંગમાં પણ તાજેતરનું ઘણું કામ થયું છે જે વિવિધ મુદ્દાઓ ઉભા કરે છે વર્તમાન સાહિત્ય સારી રીતે વિકસિત છે કારણ કે આ નવી પદ્ધતિઓ નથી ભવિષ્યના અને વધુ નાના ચલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા વધુ ચુસ્ત રીતે વ્યાખ્યાય વ્યાખ્યાયિત અભ્યાસો સમાવેશ થવો જોઈએ ઘણા વર્ષો ઘણા શિક્ષકો કહેશે એક સાથે રાખવાથી અને શ્રેષ્ઠ ની આશા રાખવાથી કઈ થશે નહીં જોકે તેની હળવી અસરો હોઈ શકે છે આ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરતા શિક્ષકોએ તેમના પિયર પ્રકાર સાથે તેમના સંદર્ભમાં ક્યાં સંગઠના પરિણામો મહત્વપૂર્ણ છે તે વિશે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને સમગ્ર અમલીકરણ ની વફાદારી પર નજર રાખવી જોઈએ શિક્ષણ સંચાલકોએ શિક્ષકો માટે વ્યવસાયિક વિકાસનું આયોજન કરવાની જરૂર છે જે સંપૂર્ણ છે જેમાં પ્રારંભિક સૂચના અને પ્રેક્ટિસ નો સમાવેશ થાય છે જે વર્ગખંડ માં આધાર અને દેખરેખ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે થેન્ક યુ